Kaixo, pertsona guztiek, beren datu pertsonalak eskuragarri izan behar dituzte beti, eta datu horien erabilera kontrolatzeko aukera izan. Hori bermatzeko, badituzte zenbait eskubide. Bideo honetan bost eskubide hauetaz mintzatuko gara, informaziorako eskubidea, irispide eskubidea, zuzentzeko eskubidea, aurka egiteko eskubidea, eta erabaki automatizatuen sede izateko eskubidea. Beti bezala, bukatzeko ideian agusi batzuk emanen ditugu. Hasiko gara? Informaziorako eskubidea. Gure datuak jasatzen direnean, oinarrizko zenbait punturen berri izateko eskubidea dugu. Informazioaren oinarrizko geruza deitzen zaio horri. Norden tratamenduaren arduraduna datuak zertarako erabiliko diren eta datuak babesteko araudiak zer eskubidea aitortzen dizkigun eta nola gauza ditzak egon. Batzuetan, oinarrizko geruza honetan beste informazio batzuk ere eman behar dira. Alanola zer datu tratatuko diren, zein den datu horien iturria eta datu horiek erabiliko ote diren gure eskubide eta askatasunen gan eragina izanen duten erabaki automatizatuetarako. etarako. Informazio hau modu erraz eta argian eman behar da. Oinarizko informazio honez gainera, bada informazio geigarri bat, xeagoa eta zehatzagoa, informazioaren geruza gehigarria deitutakoa da. Informazio hau bere ala eta doan eskuratu beharko genuke, eta erraz adierazita egon beharko luke. Irispide eskubidea Gure datuak biltzen direnean informazioa jasotzeko eskubideaz gain, eskubidea dugu edozen momentuan jakiteko arduradun batek, esaterako, administrazio batek, enpresa batek, elkarte batek, gure datuak dituen eta tratatzen dituen. Beraz, irispide eskubideak aukera emanen digu ezagutzeko, arduradun horrek gure datu pertsonalen bat tratatzen duen. Zehazki zer datu tratatzen dituen eta, oro bat, haien kopia bat eskuratzeko. Zertarako eta zer oinarri legitimatzailearen arabera erabiltzen dituen. Beste norbaiti datu horiek eman zaizkion edo ematea aurre ikusi den, hau da, informazio hori beste hartzaile batzuekin partekatu den. Eta horretaz gainera, datuen tratamenduaren eta berme eta babes neurrien gaineko bestelako informazio guztia. Zuzentzeko eskubidea. Interes duen eskubidea da. Tratamenduaren arduradunari bere datu pertsonalak zuzenditzan eskatzeko. Datu pertsonal horiek, okerrekoak edo osatu gabeak direnean, edo eguneratu gabe daudenean. Aurka egiteko eskubidea. Eta zer gertatzen da norbait bere datuak tratatzearen aurka badago. Zenbait kasuetan datuen tratamenduari aurka egiteko eskubidea dugu. Oroar, datu horiek ezabatu edo haien erabilera mugatu aurretik egiten den urratsa da aurka egitea. dezagun noiz eta nola gauzadezak egun aurka egiteko eskubide hori. Tratamendua interes publiko komisio bat betetzean, botere publikoak gauzatzean edo interes legitimuan onarritzen bada. Tratamenduari aurka egiten dionak justifikatu beharko du oposizio hori. Jarraian, baloratuko da zer gailen den, datuen erabilera edo pertsona horren interesak. Esaterako, genero generoindarkeria jasanduen biktima batek eskubidea du bere lantokiaren helbidea jendaurrean jartzeari aurka egiteko. Datuak erabiltzen badira, ikerketa zientifiko edo historiko batean edo helburu estatistikoekin. Horren aurka egiten duenak oposizio hori arrazoitu beharko du. Bere eskaera soilik uka daiteke interes publikoko arrazoien gatik. Badain interesunak oposizioa justifikatu behar duen kasu bat, bere datuak komunikazio komertzialak igortzeko erabiltzen direnean. Ala gertatzen denean, datu pertsonalak tratatzeari utziko zaio eskaera jaso bezain laster. Erabaki automatizatuen xede ez izateko eskubidea. Gure eskubidea da Datuen tratamendu automatizatuan soilik oinarritutako erabakien xedeez izatea. Horrek berekin ekar baitezake gure eskubide eta askatasunak arriskuan jartzea. Hori gertatzen da adibidez mailegu bat ukatzen digutenean, soil soilik gure finantza datuen azterketa automatizatua oinarritzat hartuta. Egoera bidegabeak saihesteko tratamenduaren faseren batean ardula duen entitateko norbaitek esku hartu beharko du eta gainera Interesdunak eskubidea izanen du, bere ikuspuntua adierazi eta erabakiari aurka egiteko. Ideia nagusiak. Beti bezala, Orain arte ikasitakoa ideia nagusi batzuen bidez errepasatuko dugu. Badira datu pertsonalen babesa bermatzen duten eskubideak. Informaziorako eskubideak eta irispide eskubideak aukera ematen digute jakiteko zertatu eskatzen diren. Nork eskatzen dituen, eta datu horiekin zer egiten den gero. Zuzentzeko eskubideari esker eskadezakegu datu horiek zuzendu eta osatu ditzaten. Aurka egiteko eskubideak eta erabaki automatizatuen xede ez izateko eskubideak erabiliz, gure eskubideak, eta askatasunak arriskuan jarrri itzaketen tratamenduei aurre egginen diegu. Administrazio publikoa garen einean, eskubide horien gauzatzea erraztu behar dugu eta, bereziki,